مَسْحًا فِي الصُّبْحِ وَلَقَدْ فَتَنَّا كَثِيرًا وَأَلْقَيْنَا فِي قُلُوبِهِمْ سلن كل کو حضرت علیہ پیغمبر ہے بیٹا بھی پیغمبر نبی ہے اور اللہ رب نے دونوں کو بڑی کمال کی صلاحیتیں ادا فرمائی تھی حضرت گولیاں کی کی مل مل جانتے تھے اور دور دراز تک کئی چیزوں پر کئی پر اللہ رکھوائی بادشاہ تھے وہ جہاد حضرت اس میں کچھ زیادہ مشغول ہو گیا نماز کا وقت آگے پیچھے ہو گیا ان کو پھر اپنے پر آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ پھر اللہ کی طرف اور رجوع کیا اللہ رب ال نے امبیا کے رام کا سب سے بڑھ کر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور امبیا کی سیرت کو اللہ نے اس ماننے والوں کے لیے اس دور میں جو رہنے والے ان کے لیے نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا ہے اب ہمارے لیے کو اپنے پر حق تھی حضرت یہاں ایک اللہ رب رضا نے ایک آزمائش کا یہاں تذکرہ کیا ہے اس آزمائش کے بارے میں بھی بھی بھی العزت نے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی بھی اچھے کام کا ارادہ ہی کرتے ہیں بے شک وسائل ہمارے پاس ان شا اللہ اگر اللہ نے اگر بندہ اللہ رب العزت ہے اللہ رب العزت کا ای خیار، ای خیار، ای خیار چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کام فسائل کتنے کیوں پھر وہ ادھورا رہتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی تو اس لیے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت اللہ گیہ دیتے تو اللہ رب عزت پھر وہ وہ بھی صحیح اور ترانہ لے گا اور پرچار کرتے اور اس کے لیے اپنا چپے چپے میں پھیل جاتے علیہ، ان کو واپس لاؤ میرے پاس ردو ہا واپس لاؤ علیہ میرے پاس بتافی کا فتافی کا تو وہ لگے بس ہم بسو کے پھیرنے ہاتھ پھیرنے لگے بسو کے فتافی کا بس ہم بسو کے تو وہ لگے ہاتھ پھیرنے پڑلوں پر اللہ اور, پر, پر اور, اس سلیمان سلیمان اور ہم نے کرسی کی کی پر وہ جو بادشاہ کو کو اللہ رحم نے اللہ کے آگے پلانا چاہیے اور بادشاہ اس لیے مانگی ہے کہ اللہ کی توحید جو ہے اور لوگوں کو مستقیب کی سمجھ آئے اور لوگوں کو ڈیل کرنے والا اچھا بندہ ہو تو اللہ کی طرف سے ایک اور کی طرف آئے. اس لیے حضرت سلیمان نے اسلام بادشاہت مانگی ہے ان کو دنیا کا تمام اور تارج نہیں تھا ہمارے یہاں یہ تو جو سرداریاں اور ستراہٹے اور وزارتیں اور یہ جو کچھ جتنا کچھ مانگا جاتا ہے صرف کیا ہے ہماری معاشرے میں بلے بلے ہو جائیں اور بس اتنا ہوتا ہے کہ ہم کودتے چلے جائیں کوئی کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن اللہ سننے والے اسلام کس لیے بات بادشاہ مانگی ہے کہ اللہ کی خرید اس کا پھیلاؤ اور لوگ جہالت سے نکل کر لوگ روشنی کی طرف آئے پر پر پر پر آزمائش کے طور پر وہ, وہ, وہ ناگس اور ادھورا رہنے والا بچہ جو کمزور پیدا ہوا اس لیے کہ انہوں نے انشاء نہیں کہا تھا تو اللہ رب اللہ نے وہ ان کو عطا کیا. صلی اللہ ربیوں کے خوبی رکھی ان کے دن کا یہ بال ڈال دیتا ہے ان کو نکاح کر دیتا ہے وہی کر دیتا ہے کہ یہ آپ سے بلجو گئی ہے اللہ تو مجھے رام کا عطا کرنے کی احترام کرنے کی اور جس طرح انہوں نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اخلاص اور امید کو پھیلایا ہے اللہ ہمیں بھی اس طرح کا کردار ادا کرنے کی